السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع جزيرة العرب بالفرش والأجهزة شقة تشطيب حديث تفاصيل والسعر كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو ده باب مصفح تشطيب بسم الله ما شاء الله هنخش أول على ريسبشن أول حاجة حمام الضيوف سخان الاسقف معموله جبسون بورد وفي شاور هنا ده مساحة الريسبشن كل الاسقف معموله جبسون بورد وتكييفات في شاشه كبيره هنا ميزه ان فيها طراز على الشارع عندنا هنا غرفه نظام اللي بيحب نظام الشرعي غرفه نوم موجوده بسريرين وليها الباب بتاعها بينقفل بتنزل تماما عن الريسبشن لزاز معمول التكييفات لسه بكاسها لزاز معمول دبل جلاس عازل للصوت بعد كده هنخش على طرقه التوزيع ده الباب اللي بيفصل الغرف بالحمام عن الريسبشن اول حاجه ده المطبخ وفي الاجهزه وفي الغاز بعد كده بنخش نلاقي ليفينج توضيب زي ما احنا ما شايفين وعندنا شاشه كبيره بردك هنا ده ليفنج غير ان احنا عندنا اربع غرف مقفوله وده الحمام اللي بيخدم الغرفتين اللي جوه غير الغرفه الماستر في كابينة شاور ودي عندنا اول غرفه في الثلاثه اللي جوه غير الليفينج وغير الغرفه الرابعه وبعد كده عندنا الغرفه الثانيه جوه غير الليفينج والغرفه الرابعه اللي بره بعد كده بقى عندنا الغرفه الماستر وفيها الشاشة تكيفات ميزة كل حاجة فيها بسم الله ما شاء الله تسريحة ده الحمام توضيب جميل جدا وأدي الحوض من لو فيديو هكا ماتنسوش الاشتراك في القناة و تفعيل الجرس ولايك وشير لحد نقدر فيديو النهاردة حزر الله السلام عليكم ورحمة الله